Тетяна Нестеренко прийшла на центральний ринок за Цукром. Жінка говорить, тут ціни трохи нижчі, ніж у магазинах. До зростання цін ставиться з розумінням. Ну, «Поставки такі у людей, націнка, плюс все це оплачують налоги, всі частні підприємці, Все це треба розуміти по бухгалтерії, прежде всего». Ціни зросли. Деяких продуктів взагалі немає. Поки розпродають залишки зі складів. Нових поповнень товару не передбачається. Попит серед покупців виріс на крупи та цукор, розповідає продавчиня Світлана. Так, взагалі, «Всі склади, кому не дзвоню, пусто. Ніхто нічого не візьме. Тому що в Харкові там воєнні дійства, соні взагалі нічого немає. Торговим то що залишилося до війни». До роботи повернулись і продавці одягу та взуття. Попит на їх продукцію поки малий. Ми на роботу, тому що надо як-то жити, надо піднімати, надо піднімати економіку, надо підтримувати, надо платити налоги. Ну, як налоги нас освободили, але все одно то надо как то двигати, і все. І, звісно, психологічний легчик. Центральний ринок поновив свою роботу з 22 березня. За цей час близько половини підприємців вийшли на робочі місця. Про це не на камеру розповіли у адміністрації ринку. Аби убезпечити продавців і покупців на ринку, діє бомбосховище. Але знімальній групі Суспільного його не показали. Продавці запевняють, таке сховище на території ринку є. Буває, що вже би, ну, не реагуєш, буває, що дуже страшно. У нас є там підвал і ми, якщо що, біжимо підвал. Не ходили ще. Як би це страшно не звучало, як би ми привикаємо вже привикаємо до цього. В день, дні, звісно, дуже страшно було. У нас є підвал, то бігали в ці підвали». Центральний ринок працюватиме з вівторка по неділю з 8 до 14. -ї. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.